Agora que xa temos os fíos de urdime feitos, imos aprender a tecer. Nesta ocasión, preparei os fíos de urdime moi separados para que se vexa ben como se tece. Para tecer, o que teríamos que facer é pasar os fíos de trama entre a urdime. Agora non nos estou a pasar. Como se pasaría un fío de trama? Pois levantaríamos todos os fíos de urdime E empezaríamos a pasar un fío segundo sexa o noso enligamento. Pasaríamos a trama unha vez por debaixo da urdime, outra por enriba e así repetidamente respetando o noso patrón. Isto é o que temos que facer. Así. Facelo a má ou cunha agulla significaría estar tomando eh, a urdime de un en un os fíos. Neste exemplo é doado, porque solamente temos doce urdimas e temos un bastidor pequeniño Pero en xeral, cando traballemos, precisaremos tecer rapidamente. Para iso, imos empregar o método xa inventado no leolítico. En primeiro lugar, imos estudar a tea máis básica que se pode tecer. Chamase o tafetán e representase con este esquema. Que significa esta taboa? As columnas simbolizan os fios de urdime. Aquí temos representados dous fios de urdime, un e dous. E as filas simbolizan os fios de trama. É decir, se a trama vai pasar por enriba ou por debaixo da urdime. Así que aquí o único que teño representado son dous fíos estes do fíos Este fío e este fío de urdime esta columna é este outro fío de urdime as telas negras que significan Pois pues cando teño un cadradiño negro significa que o fío de trama vai pasar por encima do de urdime. Aquí tamén significa o mesmo. O fío de trama vai a pasar dúas veces por encima. Nesta fila, portanto, nesta primeira calada, terei que pasar o fío de trama por encima do urdime, na primeira columna. Por baixo, por encima, este. Está por encima e eh? por debaixo este outro. Unha vez que remate esta primeira calada, vou cortar este fío para aproveitalo. vou facer a segunda calada. Nesta fila teremos o contrario. O primeiro fío pasa por debaixo, o segundo fío pasa por encima. de vos Ese cadradiño representa este fío de urdime, ese cadradiño representa este fío de urdime, este a este outro. E igual aquí, temos o mesmo, esa representación. Por que non teño representados todos os fíos? Porque cando represento dous quere decir que este patrón vaise repetir o longo de todos os meus fíos de urdime e o longo de todas as caladas Así que se quero continuar, teria que coñer os dous seguintes fíos de urdime. Continúo o meu patrón e fago exactamente o mismo. por de baixo por en riba por de en riba por de baixo coloco e irei facendo o mesmo sempre e repetindo o patrón unha vez tras doutra Quedaríame así o patrón repetido durante todos os fios de urdime. O que se fai habitualmente non é traballar este feito O que imos a facer é levantar dunha sóa vez todos os fios de urdime. Empezaremos por levantar primeiro esta primeira calada, toda esta collendo dunha súa vez todos os fíos de urdime que quedan por riba da trama. A trama empeza a lerse esquerda como a lectura, entonces collemos por encima, por debaixo, volvemos a ver, eh, por, encima, por, debaixo, por encima, por debaixo, por encima, por debaixo, por encima, por debaixo, por encima, por debaixo, por enriba, por debaixo, por enriba, por debaixo, por enriba por baixo teño exactamente este patrón o conxunto de fíos que teño aquí levantados que vou a separar con a tábua este conxunto de fíos de urdime que van a quedar por enriba é o que se chama un lizo nesta calada que teño aquí este separador de lizo vai levantar todos estes fíos os que quedan por enriba e deste xeito se eu quero empezar a tecer só terei que pasar todo o meu fío de trama todo o meu fío de trama por debaixo dos fíos que quedan en arriba Vo no poñer aquí en riba para que se vexa ben aí pasei o meu fío completo e agora vexo como quedou Ese é a primeira calada. Teño exactamente o patrón da primeira calada. Tomo deixo, tomo deixo, etc. Así que teño xa a miña primeira calada. Como conseguín isto Cun separador de lizo, esta taboa. Este separador de lizo separa todos os fíos de urdime que van por enriba da trama. Pero agora teño que facer unha segunda pasada. O primeiro separador de lizo non quito, simplemente o deslizo cara arriba. Aí me queda. Coa segunda pasada, terei que repetir o que fixen na primeira, pero co patrón contrario. Na segunda fila, empezarei deixando o primeiro e despois tomo o segundo. deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo E dici xusto, quédame o contrario do que tiña na primeira fila. Collo un novo separador de lizo e xa teño a miña segunda calada. Separando os fios turdime, que se deixan arriba. Se vos fixades, teño xusto o lizo inverso. Os separados de lizo levantan uns os fíos contrarios que o outro. terei que levantar o separador de lizo para poder pasar o meu fío. Collamos o fío. Pero claro, pasar un fío continuo, terei que, eh, para pasar o fío continuo terei que empregar unha lanzadeira. A lanzadeira é unha peza como esta, que ten, na que vai enrolado o fío longo, este, fino, este fío bono atar no extremo. Aquí, fixadeus que aquí non preparei unha cadeneta para separar os fíos do urdimen, porque estes fíos de urdime están separados en exceso para que se vexa ben o ligamento. entonces vou atar aquí neste fío de urdime e vou comenzar a tecer pre preparo demostrando como se faría un tafetán. a a trama e vou empezar co meu primeiro separador de lizo. O único que teño que facer é alzar o separador para pacer a primeira fila. Alzo e paso por debaixo a lanzadeira. Despois peiteo co propio separador ou con peite para chegar a calada. A primeira cadeneta se atibera. Já fiz a miña primeira calada. Isto é unha calada. É dicir, pasar a trama ao longo da urdime, segundo o patrón, que temos programado. Este patrón é un tafetán e fixen a miña primeira calada. Así que agora teño que volver a collar a segunda fila para facer a miña segunda calada. Levanto os fíos e volo facer o de antes. Deixo, tomo. Deixo, tomo, deixo, tom deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo. Comprobamos que nos quedou xusto o contrario que antes. Así que unha vez que escollin os fíos, collo un separador de lizo e comprobo que teño xusto o contrario que antes. Esta é a segunda fila, seguindo o meu patrón. Non, si, non, si, non, si, non, si, non, si, non, si, non, si. Agora alzo o separador e paso a lanzada ira por aquí. Baixamos e colocamos como neste exemplo. Non teño cadeneta, a miña calada pode moverse bastante. Colocamos, peiteamos B e comprobamos que o patrón está correcto. Separamos B. Está ben. Así que, volvemos coller a primeira fila separamos os tíos údimes que van en arriba E tomo deixo, tomo deixo, tomo deixo, tomo deixo tomo deixo, tomo deixo, tomo deixo, tomo deixo, tomo deixo. Teño xusto o contrario do que tiña. Collo un separador de lizo e este é o lizo da primeira calada. E como xa está levantado, podo pasar a miña lanzadera. Baixo e peiteo un pouco. E voltamos a empezar a facer o segundo. Collemos, agurdime. E... Deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo, deixo, tomo. Unha vez que teño separador, poño separador de lizo, levanto e podo pasar outra vez a miña lanzadeira. sería que repetir o proceso retirando este separador para acoller o novo. O ideal é que non tivese que retirar os separadores de lizo, pero se te fixas, se levanto o anterior sen quitar este, non podo pasar a lanzadeira co fio. Non podo, poderia pasar o por arriba, pero non chegar abaixo. Teño que quitar a último que fixan, para poder empregar a primeira. Así que, unha vez feito, colocamos a calada, unimos, achego, e así vai quedando o meu tafetán. Non está moi tenso, porque estamos a traballar cunha ordimia moi separada, ese enfío de cadeneta. Esa primeira calada, paso ao separador, pero agora, teño que volver a coller os fios da segunda pasada. Teño que facer xisto o contrário. Collo un separador, levanto, e xa podo volver pasar a lanzadeira e continuar para xuntar as caladas. Por tanto, teria que quitar sempre este separador e colocar isto outro. Se o tecido é pequeniño como este, podes empregar este método perfectamente. Pero en canto queres engadir máis fios de urdine ou facer máis grande o tear, este método implica volver coller o patrón cada vez. Así que o que se inventou foi un separador de lizo que sexa un ascensor e que permita subir e baixar para poder cambiar de lizo sen separar o lizo. Ese ascensor de lizo ímos a facelo con este fío dunha longitude aproximada de metro e medio, colocamos a man esquerda encima do separador e collemos o primeiro fío de urdime. Enganchamos no dedo este primeiro fío, estiramos o fío e collo o segundo fío de urdime. Engancho no dedo, estiro o fío e collo o terceiro fío de urdime, deste de lizo, eh? solamente deste de lizo. Collo o cuarto fío de urdime. Engancho no dedo sempre a mesma altura. Así. Quinto fío de urdime. Engancho no dedo. Para que todos os fíos queden igual, ten que ser todos a mesma altura. E outro máis. É moi importante que este ascensor de lizo elizo sobroume bastante fío, corto. É moi importante que antes de atar este ascensor teño que comprobar que todos os fíos teñan a mesma longitude. Aí. Para iso ajudámonos do outro separador Metemos no lazo para que non permita que se levanten os fíos deste xeito. Para que non permita que se levanten, fixadevos a todos a mesma altura. E agora sí, ato o ascensor, pasando os fíos por debaixo. Primeiro un, e despois o outro. Aseguro, unha vez máis, que están todos iguais. Paso unha segunda volta. Unha segunda volta. aseguro que están todos iguais e ato nun no para que non se desfaga. E xa teño o meu ascensor de lizo. Ato, comprobo e podo agora cortar estes fios sobrantes. Está. podo retirar o separador e quitar a taboa porque cando eu queira levantar este lizo e colocar un separador só teño que tirar dele e colocar o separador debaixo así moi ben fixaibos que esta calada é a última que fixen así que agora podo retirar o meu separador porque o ascensor guarda a memoria de que lizos hai que levantar, e collo outro lizo, outro separador de lizo da primeira calada, levanto, e agora xa podo pasar por debaixo, vedes, a miña calada e a peiteala ben, porque xa hai espazo para iso. E agora fixadevos, que sin xedo podo volver levantar, recuperar a segunda calada porque esta xa me levanta os lizos os asurdimes necesarias e deixa pasar a lanzadeira levanto, paso un separador alzo e paso a miña lanzadeira e agora xa podo repetir este proceso continuamente un tras outro repetindo patrón continuamente. Este levantamento de lizos que estamos a facer aquí a man, nun te arfaise mediante pedais. Levántase este ascensor mediante un pedal, conectado ao ascensor mediante pancas. E levanto todo o lizo de toda a urdime completa. E para poder pasar a lanzadeira. En resumo, nun te real o primeiro que temos que saber é cal vai a ser o noso patrón. Colocar todos os ascensores de lizo que precise. Por exemplo, en este patrón temos dous lizos, un e dous. dúas posicións, dos fios de urdime, que van quedar en riba da trama. Este primeiro que tengo separador... E todos os demais terán que ir mediante ascensores. Repito, se teño máis fios de urdime, terei que poñer máis ascensores. Pois non podemos poñer todos os fios de urdime nun só ascensor, pois non conseguiríamos que os lazos fosen todos iguais e se levantarían a diferente altura. Aquí finalmente nos queda un ligamento de tafetán repetido ao longo de todo o tecido.